Připojila jsem se proto, že se občas teď na těch ulicích necítím bezpečně. Nejenom, že ta ulice je obložená s obou stran autama, a ještě mezi nimi má ty auta v těch nepřehledných místech jedzí padesátkou. Tam, kde se zabila třicítka, tak tam bylo vždycky pozřiváno na dopad na bezpečnost. Já bych ráda, aby se Praha přiblížila těm západním městům, kde vlastně se zavádí regulace autodopravy, zavádí se větší přívětivost k chůzi, vlastně k cyklistice. Zkušenosti ze západních měst znova ukazují, že i ty obyvatele, kde se to zavedlo, tak jsou hrozně spokojení tady s tím, a Už by nechtěli zpátky padesátku.